טוב, אז אנחנו כבר יודעים שאם מתחילים עם מולקולה של גלוקוז, שהיא מולקולה בת 6 פחמנים, נכון? 6 פחמנים. בסופו של דבר היא נחלקת ל-2 על גליקוליזיס, ואנחנו מקבלים שתי חומצות פירוביות, או שתי מולקולות פירובת. הגליקוליזיס ממש חתך את הגלוקוז לחצי, זה פרק את הגלוקוז, והתוצר הוא שני פירובתים, או שתי חומצות פירוביות, מולקולות של שלושה פחמנים, כמובן. Uh, כמובן יש לנו הרבה חומר נוסף שקשור אל הפחמנים האלה. אתם בטח ראיתם את זה כבר, ותוכלו לראות את המבנה הכימי שלהם באינטרנט, אולי בוויקיפדיה, שם אפשר למצוא את זה בפרטי פרטים. אבל הנה בא משהו חשוב. כאשר הגלוקוזו מס, הוא נחתך לחצי. זה מה שקורה בגליקוליזיס. זה תהליך שקורה ללא נוכחות של חמצן. כלומר... ولو نختص يقولوا يكرروا باميش او اين حمضان التعليق اينه دورش حمضان الربح انكي שלנו 2 اي تي بي 2 اي تي بي اخشاب ده ربح نيتو كي للتكوبه استخدمنا ب 2 اي تي بي وازي يطرا 4 لخان ننتجوا 4 و2 منهم نصلوا عشان نشيروا نيتو 2 מהגליקוליזיס. עכשיו, כדי שתוכלו אולי לדמיין את זה יותר טוב, אולי נצייר כאן אה, תא. אולי נצייר אותו כאן. הנה, נניח שיש לנו כאן תא. זוהי הממברנה החיצונית שלו. אולי זה הגרעין שלו. אנחנו מתעסקים תא אוקריוטי, למרות שהוא לא מוכרח להיות תא כזה. אבל יש בו DNA והחרומתין שלו מפוזר מסביב באופן כזה, וכמובן יש גם מיטוחונדריות, ויש סיבה לכך שקוראים להן مركز הכוח של התא, מיד נביט בהן. יש כאן מיטוחונדריה, יש בה חיצונית וממברנה פנימית, הנה כך. נדבר ביותר פרטים על מבנה המיטוחונדריה, אולי כבר בסרטון הזה, או אולי יהיה לנו סרטון שלם עליהן. כאן ישנה עוד מיטוחונדריה, ואז כל הנוזל הזה, המרווח כאן, בין והעברונים, אפשר לראות אותם כמו חלקים של התא שעושים דברים מיוחדים, כמו שעברים עושים דברים מיוחדים בגופנו, אנו. טוב, אז בין כל העברונים ישנו מר, מרחב נוזלי, וזהו הנוזל התאי, הוא נקרא בלועזית ציטופלזמה. וכאן קורה הגליקוליזיס. הגליקוליזיס קורה בציטופלזמה. עכשיו, כולנו כבר יודעים, ראינו בסרטון המבט הכללי, ואנחנו יודעים מה קורה בהמשך. מעגל קרבס, או מעגל החומצה הציטרית. וזה למעשה קורה בממברנה הפנימית, או יותר נכון, בחלל הפנימי של המיתוחונדריות. נצייר את זה, נצייר את זה קצת יותר גדול. נצייר המיתוחונדריה כאן. אז זו היא מיתוחונדריה, יש בה ממברנה חיצונית ויש בה פנימית. לא יתא רק ממברנה הפנימית היינו קוראים לה קריסטה, לא יהיו הרבה היינו קוראים להן הפנימית המפותלת הזאת, בואו ניתן לה סימון, הנה לכן הן ברבים ויש בה שני מדורים, כי הם נפרדים על ידי שתי המברנות, המדור הזה כאן הוא המדור החיצון, כל הדבר הזה כאן זה המדור החיצון והמדור הפנימי שכאן הוא נקרא המטריקס. המטריקס. עכשיו יש לנו את הפירובטים האלה, הם לא לגמרי מוכנים בשביל מעגל קרבס ובכן זה יהיה מבוא טוב בשביל ההכנה שלהם למעגל קראבס. בעצם הם מתחמצנים, אנחנו נתמקד על אחד מהפירובטים האלה, יש לזכור שהפירובט, וזה קורה פעמיים, לכל מולקולה של גלוקוז, לכן יש לנו כאן שלב של הכנה למעגל קרבס אנחנו קוראים לו חימצון הפירובט. בעיקרון, את את זה, בעיקרון זה חיתוך של פחמן אחד מהפירובת, ואז אנחנו נשרים עם תוצר בעל שני פחמנים, לא שיש לנו רק שני פחמנים, אלא שהשלד של הפחמן הוא שני פחמנים, והוא אצטיל קו אלה שמות קצת מבלבלים, כי מה זה הצטיל קו-אי? זה נשמע די מוזר, נכון? אז תוכלו לחפש באינטרנט, אבל כאן נשתמש בשם הזה פשוט כי זה יפשש לנו את הדברים ויאפשר לנו לראות את התמונה הכוללת. אוקיי, אז יש לנו הצטיל קו-אי שהוא תוצר בעל שני פחמנים, והוא לחיזור של NAD+, ל-NADH. NAD+, ל-NADH. הזה לעתים נחשב לחלק של מעגל קרבס, או של החומצה הציטרית, והמעגל מקבל את ההשראי השלב הזה, אבל למעשה זה רק שלב הכנה למעגל קראבס. טוב, עכשיו כאשר יש לנו את הצטיל קו-אי לשני פחמנים, הנה כאן, אנחנו מוכנים לקפוץ אל מעגל קראבס. דיברנו עליו כל כך הרבה, מעגל קראבס. מיד תראו מדוע הוא נקרא מעגל קראבס. הצטיל קו-אי, וכל זה מזורז על ידי אנזימים. אנזימים חלבונים שמחברים בין מרכיבים, שצריכים להגיב בדרך מסוימת כדי שהם יוכלו לפעול. אז הם מזורזים על האצטילקו-איי מתאחד עם חומצה אוקסלו-אצטית, הנה באמת מילה מפוצצת, חומצה אוקסלו-אצטית, אבל זה מולקולה של ארבעה פחמנים. שני החבר'ה האלה הגיבו יחד או מזגו. תלוי איך מסתכלים על זה, אנחנו נצייר את זה אה, ככה, וכל זה מזורז על ידי אנזימים, זה, זה באמת חשוב. בכמה ספרי לימוד תמצאו את השאלה, האם זו תגובה מזורזת על אנזימים, והתשובה חיובי. כל דבר במעגל קרבז, זו תגובה מזורזת על ידי אנזימים. הם יוצרים ציטרת או חומצת ציטרית, שהיא אותו החומר שנמצא גם בלימונדה או במצטפוזים, וזו מולקולה בת 6 פחמנים. זה הגיוני. יש לנו מולקולה בת 2 פחמנים ועוד אחת בת 4 פחמנים, אז מקבלים ביחד מולקולה בת פחמנים, ואז החומצה זה קורה בחמישה לווים. אנחנו אנחנו עוד מ fascinatedים כאן. אבל למחמצת לא רק קמה וخمישה לווים. שوف פה, הפחמן נחטח ממנה. שני פחמנים נחטחים. ואז החוצים לחומצה או ק塞尔 אצטית. תקבלו לשאל כי כאשר הפחמנים האלה נחטחים, כמו שאף חמן זה מה קורה להם? התשובה היא שהם נאצים C O שתיים. מזדרפלו הם מחמצان את המארחת. אז כעת אנחנו צריכים הפחמן, ויה הפחמן הדוח למעשה ככה הם נוצרים. ובאופן דומה, כאשר הפחמנים האלה נחתכים, זה יוצר CO2. ובאמת, בכל מולקולה של גלוקוז יש שישה פחמנים. כאשר התהליך הזה קורה פעם אחת, הוא שלוש מולקולות של פחמן דו-חמצני. אבל אנחנו עושים את זאת פעמיים. לכן נוצרות שש מולקולות של פחמן דו-חמצני. זה כבר כולל את כל הפחמנים. אנחנו נפטרים משלושה פחמנים לכול סיבוב כזה. טוב רק, רק שניים לכל סיבוב. אבל במת בשלבים שelah רק הגליקול... לגליקוליזיס אנחנו נفترים שלושה parchmanim. יותנו נחסים זה لكل אחד מהפירובותים. ו chc מכל ש אנחנו מנוספים בסופו של דבר. אמא בגלל זה זה רק parchman. כל הרגיון לו ייצור NADH ו FADH שתיים ו ATP. נכתוב את זה כאן. גם את אנו נחזר קצת NAD+, ל-NADH, נעשה את זה שוב, כמובן שזה נעשה בשלבים נפרדים, ישנן גם תוצרי ביניים, מיד נראה אותם. הנה עוד מולקולה של NAD+, מחוזרת ל-NADH, זה ייצור קצת ATP, קצת ADP יהפוך ל-ATP, אולי יש לנו, לא אולי, זה, זה מה שקורה באמת, קצת FAD, נכתוב זה ככה, קצת FAD שמתחמצן, השנייה נרשום, FAD שמתחמצן ל-FADH2, והסיבה שבגללה אנחנו שמים בכלל לב לכל זה, היא, הרי יכולתם לחשוב שהנשימת ה-AT כולה קשורה ל-ATP. אז למה אנחנו בכלל מתעניינים ב-NADH11 וב-FADH2 האלה שמתקבלים בכי חלק מהתהליך? הסיבה היא שיחפת לנו מזה שאלה נכנסים אל שרשרת שינוי האלקטרונים. הם מתחמצנים או הם מאבדים את המימנים שלהם בשרשרת שינוי אלקטרונים, ששם הוא המקום בו רוב ה-ATP נוצר למעשה. ואז אולי יש עוד NAD שמחזר או שמרוויח אלקטרונים, חיזור זה להרוויח אלקטרון, או להרוויח מימן שאת האלקטרון שלו ניתן לחטוף, שזה NADH, ואז אנחנו חושבים בחזרה לחומצה האוקסלו-אצטית, ואפשר שוב לבצע את כל המעגל של החומצה הציטרית. עכשיו שכבר כתבנו את כל זה, בואו נסכם מה יש לנו כאן. מה יש לנו? טוב, נסמן כמה קווי חלוקה. אז הקו הזה כאן, כל מה שמשמאל לקו הזה שייך לגליקוליזיס. נכון? את זה כבר למדנו. רוב ספרי הלימוד, במיוחד בהקדמות, יחשבו את החמצון של הפירובטים בתוך מעגל קרבס. אם כי בעצם, כמו שאמרנו, זה רק שלב הכנה. באופן פורמלי, מעגל קרבס הוא החלק הזה שמתחיל בהצטיל קו-אי, שמתמזג עם החומצה האוקסלואצטית. ואז הוא ממשיך ויוצר חומצה ציטרית, שבעיקרון היא מתחמצנת ויוצרת את כל הדברים הנחוצים כדי ליצור ATP ישירות, או בדרך בלתי ישירה בשרשרת שינוי אלקטרונים. אז שוב, בואו נחשב מה יש לנו. נחשב כל מה שיש לנו כבר. כאן כבר סיכמנו את הגליקוליזיס, נכון? שני ATP נטו ושני NADH. עכשיו במעגל החומצה הציטרית או במעגל קראבס, תחילה יש חמצון של הפירובט, זה יצר NADH1, אבל זכרו, אם אנחנו רוצים לדבר על, על מה אנחנו מקבלים מכל גלוקוז, זה מה שנוצר מכל פירובט, כי nadh הזה הוא תוצא רק של הפירובט הזה, אלא שהגליקוליזיס יצרה שני פירובטים. לכן כל דבר אחרי השלב הזה אנחנו צריכים אה, בשתיים לכל מולקולה של גלוקוז. בשביל חימצון הפירובט כפול שתיים, קיבלנו שני NADH. עכשיו אם בצד הזה, פה אה, מימין שזה אה, מעגל קרבס הפורמלי, מה אנחנו מקבלים? כמה NADH יש לנו עכשיו? אחד... שניים, שלושה, NADH, נכון? אם נכפיל את זה בשתיים, כי אנחנו נעדים לבצע את המעגל הזה לכל הפירובטים שנוצרו מהגליקוליזיס, זה נותר לנו שישה NADH, נכון? יש לנו ATP אחד לסיבוב של המעגל, זה קורה פעמיים, אה, פעם אחת לכל חומצה פירובטית, ולכן אנחנו מקבלים שני ATP, ואז יש לנו FADH2, אחד, טוב, אנחנו עומדים לעשות המעגל הזה פעמיים, זה היה לכל סיבוב, לכן צריך להכפיל בשתיים, אז יש לנו שני FADH. לפעמים תמצאו בספרי למוד ששני ה-NADH הללו לכל סיבוב של מעגל קרבס או לכל פירובת, ה-NADH האחד הזה שייך למעגל קרבס. לכן, במקום שיש uh, שלב ביניים, הם יכתבו כאן ארבעה NADH, ואתם תכפילו את זה בשתיים, פעם אחת, לכל פירובת. הם יגידו שנוצרים... שמונה NADH'ים במעגל קראבס, אבל באמת זה שישה במעגל קראבס ועוד שניים בשלב ההכנה. טוב, אז עכשיו אנחנו יכולים לחשב אם קיבלנו 38 ATP כמו שהובטח לנו על ידי הנשימה הטעית. עד התאי יצרנו באופן ישיר לכל מולקולה גלוקוז, שני ATP ועוד שני ATP נוספים. כך יש לנו ארבעה ATP, נכון? כמה NADH ישנם? ארבע, שניים ועוד שש, ארבע ועוד שש, עשר. זה שנם עשר NADH'. ואז ישנם שני FADH2, נכון? בסרטון הראשון על הדשימת העית כנראה אמרנו FADH, כדאי ממש לדייק צריך להגיד FADH2. ואז ישאלו, היי, hey, 38 ATP שלנו? יש לנו כאן רק 4 ATP. אבל אלה הם למעשה רק מה שהוכנס שרשרת השינוי של האלקטרונים. המולקולות האלה מתחמצנות בשרשרת השינוי של האלקטרונים, כל NADH בשרשרת השינוי מייצר שלושה ATP, לכן עשרת ה-NADH האלה ייצרו שלושים ATP בשרשרת אה, שינוי האלקטרונים, וכל FADH, כאשר הוא מתחמצן, הוא ל-FAD בשרשרת השינוי, והוא יוצר שני ATP, לכן שניים מהם ייצרו ארבעה ATP. בשרשרת השינוי של האלקטרונים. עכשיו אנחנו רואים שאנחנו מקבלים ארבעה רק ממה שעשינו עד כה. גליקוליזיס שלב ההכנה הוא קרבס, או ממעגל החומצה הציטרית, ולבסוף התוצרים של הגליקוליזיס הוא מעגל החומצה הציטרית, כאשר הם עוברים אל שרשרת שינוי האלקטרונים, עוד 34. לכן 34 ועוד 4 זה מביא אותנו אל 38 ATP שהובטחו, ושאותם אנחנו מצפים לקבל בתא שהוא סופר יעיל. זה המקסימום התיאורטי. רוב התאים לא מגיעים ממש עד לכאן. זה מספר שטוב לדעת אם אתם ניגשים לבחינות או לקורסים של הקדמה לביולוגיה. נתמקד עכשיו בנקודה נוספת. דיברנו עד עכשיו על חילוף החומרים של סוכר, או הפירוק של סוכר כפי שקוראים לזה. אנחנו מפרקים סוכר כדי לייצר ATP. נקודת הפתיחה שלנו הייתה גלוקוז. אבל בעלי חיים כולל אותנו, יכולים לפרק גם חומרים אחרים. אנחנו יכולים לפרק חלבונים, אנחנו יכולים לפרק שומנים. אם יש לכם שומן על גופכם, אז יש לכם אנרגיה. בתיאוריה, גופכם יכול להיות מסוגל לקחת את השומן הזה ולעשות איתו דברים. אתם יכולים לייצר ממנו ATP. אנחנו מעלים את זה כאן בגלל שבשביל זה אין כלל צורך בגליקוליזיס. למרות ששומן יכול להפך לסוכר בקבד. מעניין שמעגל קראבס הוא נקודת המוצא לכל מנגנוני הפירוק האחרים. חלבונים מתפרקים לחומצות אמינו שיכולות להתפרק לאצטיל קו שומן יכול להפוך לגלוקוז שיכול למעשה לעבור לנשימת האית שלמה. התמונה הכללית כאן היא שהצטיל קו-איי הוא שלב הביניים העיקרי שיכול עכשיו אה, להיכנס למעגל קראבס ולייצר ATP. זה לא למקור הדלק שלו, בין אם זה פחממות או חלבונים או שומן. עכשיו יש לנו מושג איך הכל עובד, נכון? בערך, אנחנו חושבים ככה. אז עכשיו נראה לכם דיאגרמה שאפשר אה, לראות אותה בספרי הלימוד לביולוגיה. נראה את הדיאגרמה שמופיעה גם בווקיפדיה. כפי שתראו, היא מאוד מפחידה אה, ומאתגרת וגם מבלבלת. נדמה שזו יהיה סיבה לכך שרבים מאיתנו יש להם קשיים בהבנת כי זה כל כך הרבה מידע בבת אחת, קשה להחליט מה חשוב ומה לא. לכן להתמקד בנקודות ובשלבים החשובים. כך תראו שזה בעצם מה שדיברנו עליו. מיגליקוליזיס מפיקים שני פירובטים. הנה, כאן נמצא הפירובט. יש פה איור של מבנה המולקולרי שלו. זהו שלב החמצון של הפירובט שדיברנו עליו, שלב ההכנה, שלב הביניים, שממנו נוצר פחמד דוח המצני. כאן, חיזור של NAD+, ל-NADH. ועכשיו אנחנו מוכנים להיכנס למעגל קרבס. האצטיל קו-איי והאוקסלואוצט, או החומצה האוקסלואוצטית, הם מגיבים יחד כדי ליצור חומצה ציטרית. הנה איור מבנה המולקולה, ואז החומצה הציטרית נכנסת למעגל קרבס, הנה כאן. כל השלבים האלה, כל אחד ואחד מהם מתוקבר על ידי אנזימים, והוא מתחמצן. נדגיש את החלק המעניין. כאן רואים חיזור של nad ל-NADH, יש עוד חיזור של ה-NAD ל-NADH, וכאן יש עוד חיזור של ה-NAD ל-NADH. עד כאן, אם ילחלו לשלב האחרנה, נוצרו לנו ארבעה-NADH, שלושה מהם נוצרו במעגל קראבס, זה בדיוק כמו שאמרנו. טוב, בדיאגרמה כתוב כאן GDP. ה-GTP נוצר מה-GDP. ה-GTP הוא גואנין שלוש פוספט, כלומר זרחן בעברית. זה פורין אחר שגם הוא לאנרגיה, אבל גם הוא יכול אחר לשמש ליצור ATP. הם בחרו להייר אותו כך, אבל בעצם זה ה-ATP שציירנו בדיאגרמה كان למעלה. ואז יש את קבוצת ה-Q הזאת, לא ניכנס להסבר עליה, וכאן יש חיזור שלה, והיא מקבלת שני מימנים, ובסופו של דבר מחוזרת ל-FADH2, כך שזהו המקום בו ה-FADH נוצר. ובכן, כמו שהבטחנו, ייצרנו לכל פירובת שנכנס, זיכוש שצריך לעשות את זה פעמיים, עבור כל פירובת אנחנו מייצרים 1, 2, 3, 4 NADH, ועוד... FADH time אחד. זה בדיוק מה שירנו כאן למלה. נכון? יופי. אז נתרא בסרטון הבא.